טוב, שלום לאיפופ ישראל, אני טוטי, כמו שחלקכם כבר מכירים, חלקכם כנראה שלא, לינק בביו, סתם, אני ראפר, אני מפיק, מוזיקאי בכל הרמות, אני מנגן, מקליט, ממקסס, עורך, ממסטר, עושה הכל, ואני עושה ראפ כבר בערך 15 שנים, ולא מתכוון לעצור, וזהו, עוד רגע יוצא אלבום הבכורה ואני ממש מבסוט uh, ומתרגש uh, לתת לכולם לשמוע אותו, עבדתי עליו מאוד קשה, ee, וזהו, זה בקצרה, מי אני? זה מה שאני עושה. טוב, מאיפה הגיע הכינוי שלי? Ee, האמת שאין איזה סיפור מטורף מאחורי זה, ee, הייתי בגן, כשהייתי ממש ממש, כאילו, עוד לפני גן חובה, עוד לפני כל השיט הזה, הגננת החליטה לקרוא לי טוטי, התות שלי. עכשיו, טוטי זה שם של בת, ואת לא בן, כמו שאתם יודעים. אז מה שהחלטתי לעשות זה לשנות זה לשתיים ולתי. וקצת to own it, מה שנקרא. וזהו, זה בעצם מה שנהיה. בבית התחילו לקרוא לי טוטי, חברים שהיו באים אליי בית התחילו לי טוטי. Um, זהו, לאט לאט זה, זה כבר נהיה הראשון שלי. יותר מאיתמר, אין, אין בן בעולם שקורא לי תמר, זה אפילו מוזר, כאילו, ומצחיק עם מישהו ככה. וואו, התהליך של האלבום הוא ארוך um, ומעניין וקשה, ומרתק. Um, זה התחיל בכלל בשם אלבום, אה, שנקרא פיניקס, שהקלטתי באיזשהו אולפן אה, ולא אהבתי את התוצאה אה, ולמען האמת גם לא התחברתי יותר מדי לסביבת עבודה שם והחלטתי אה, שאני פשוט עושה את הכל מחדש, זה היה ברמה שכבר האלבום היה גמור זאת אומרת, היה כל השירים גמורים אה, והוא נגנז כולו כאחד והחלטתי שאני אכתוב את כולו מחדש אה, והפעם אני אפיק אותו כמו שאני רוצה אותו ובזמן הזה שבתי והקדשתי את כל שלי ללמוד ראפ, ללמוד הפקה, ללמוד כל אלמנט הכי קטן שרק יכול להיות כדי להביא את זה למקסימום והתחלתי להפיק לעצמי מחדש את האלבום הזה את כל החדש, חוץ מאחד שזה השיר גירושין, השרתי אותו בדיוק כמו שהוא וזהו, שיר אחרי שיר. ביט אחרי ביט, טקסט אחרי טקסט. כל פעם, לא יודע, אתה, אתה מוציא איזה משהו, מכניס איזה משהו חדש. תהליך מאוד ארוך, מאוד מעניין והוא מאוד כיפי. אני אומן שמאוד קל לייצר שיר ביום ולשחרר אותו לעולם, ויש בזה איזשהו חיסרון, שאתה לא יושב מספיק על השיר, לא מדייק אותו, לא מביא אותו לרמות הנכונות, ורציתי לעשות את האלבום הזה כדי ללמד את עצמי, להתעזר בסבלנות, ואני חושב שהצלחתי לגעת במטרה הזאת, ולהביא את כל השירים ל... ללבל ש... שאני רוצה שתשמעו אותם באים. טוב, איזה שירים יהיו באלבום? וואו, יהיה המון שירים באלבום, קודם כל יש 15 שירים, אבל אם אני צריך לפרק אותם לסגנונות, אז אין פה סגנון אחד, אין פה שניים או שלושה, כל שיר הוא ממש בא מעולם אחר. יש פה ראפ, סטריקט, כמו שאתם מכירים, הולד סקול, בומבאפ, בווייב, ו... יש טראפ, יש uh, R&B, יש... Uh, יש משהו שהוא אפילו יותר רגאי כזה, דאבי. Um, יש ישראלי, שיר שבכלל לא ראפ, לא היפופ. הוא שירה ישראלית. Um, ואני חושב שפשוט רציתי לפגוע בקשת כמה שיותר רחבה, ולתת לקהל להרגיש שאני כאומן ורסטילי, ושאני לא יודע לעשות דבר אחד מאותו, אלא שאני יודע לעשות כמה דברים, ואני נהנה לעשות אותם. אז uh, אני חושב שהאלבום שלי מייצג את אני כל פעם נע בין המשבצת הזאת של לעשות משהו שמח, לעשות משהו עצוב, לעשות משהו מחאתי, ואז עוד פעם לעשות זה לופ כזה. מעניין. אז הוא גם בא לידי ביטוי באלבום. שיר אהוב? זה שאלה קשה. טוב, כולם היו בניי, כמו שאומרים, אבל אם אני לחשוב איזה שיר יש לי אהוב באלבום? וואו. אני חושב שאלאוואן, אלאוואן זה השיר שאני הכי אוהב, הוא פאנקי, הוא מזיז, הוא קרוב לה, להשראות שלי של היום, אני אוהב מאוד לשמוע אנדרסון פאק למשל, אני גם אומר זה באחד מהשירים באלבום, ואני חושב שסלט גרוב הביאו שם ביצוע נהדר, בו אז הביא טקסט נהדר נתנה שם עולות בית נהדרים, וכל הוייב של השיר הזה פשוט הופך לי את המוח. ואני גם מאוד אוהב את ההפקה הזאת, הכל וייב לייבי כזה, וכל מאוד אנרגטי. אז אם הייתי צריך לבחור אחד, ואני רבי מסמיב בראש עכשיו, כאילו מכות רצח, כי יש כל כך הרבה שירים שהם כאילו פגעו בטופ שלי, אז כנראה שזה על הוואן, אבל גם לאן ושפוך, ו... כי זה שאלה בעייתית, אתה תבין את זה. הייתי רוצה להגיד תודה להרבה אנשים. האלבום הזה קם בזכות האצסטארט שעשיתי, וחשוב לי להגיד תודה לכל מי שתמך ותרם, כל מי שלקח חלק בדבר הזה, שאחצי אוהב אותך אח שלי. אני רוצה להודות מזה לאנשים שהיו סביבי לכל החבר'ה מהמוזיקה לשרק שהוא חבר מאוד שלי ואני תמיד לומד ממנו עוד משהו חדש לצוקוש אוש למיליון ואחד אנשים, אם אני אתחיל לזרוק שימות עכשיו זה לא נעים כי אני אשכח יותר מדי אבל אני רוצה להודות פשוט לכל מי שהיה סביבי, התקופה הזאת ותמך ושמע ונתן לי ביקורת שלילית או חיובית לי לדחוף עצמי למקסימום שעוד נמשיך לעזור לי לדחוק את אז uh, תודה לכם. תודה לני, רבולושן סטודיו, לפאזל, מיליארד ואחד אנשים, זה פשוט לא ייגמר. תודה לרוי קורן בלום, תודה לבריל, תודה לאברי ג'י, כל פן לאוזן. זה לא ייגמר, בואו בוא נתקדם. מה יש לי להגיד על קודם כל, אני מאוד אוהב את העמוד שלך. יש כמה עמודי היפופ uh, בישראל, uh, ולא כולם אהובים במרכאות, אני כן יכול להגיד לך ששלך מאוד אהוב על כולם ואני עוקב בעדיקות ולא סתם הרעיון הזה מגיע אליך. אני אוהב בצורה מצוינת ואני חושב ש... שמפה ייוולד הכתב היפופה הבאה, מתן אני ממש מעריך את זה, וביגאפ אחי על העבודה הקשה. תעשו לבחור פה סאבסקרייב למטה, תלחצו על הפעמון, אל תהיו קאקרים. וזהו אחי, כל הכבוד. זהו, אז תשאר אדם טוב. וואו, אתם עוד שנייה את זה. אני מחכה לביקורות שלכם, רוצה לשמוע אתכם. חשוב לי לדעת מה אתם חושבים על האלבום. Um, לא יודע, שלחו לי הודעות אני עונה לכולם uh, בא לי, אני אצמל לביקורת שלכם ולאהבה שלכם, אז תרגישו חופשי ותעקבו זה חשוב לנראות את העוקבים שלכם בספוטיפיי uh, באינסטגרם בכל פלטפורמה שבא לכם סאבסקרייבים, פולואים, אהבה שלחו לי את האנרגיה הזאת uh, ואני אמשיך לייצר uh, מוזיקה בשבילי ובשבילכם אהה uh, זהו אני מודל לכם מאוד לכלכם אני מכוון ש that we from from what is